Мис – Аджигол. Незабаром тут встановлять місця збору та сортування сміття. Туалети та душові кабіни вже монтують. На Джигольському мисі – це перше місце відпочинку для туристів. Найближчі туристичні локації розташовані в 15-20 кілометрах від мису. «Це перше місце, це невідома Миколаївщина. Якщо ми подивимося на карту, у нас по праву сторону буде заповідник, археологічний заповідник Ольвія, по лівій стороні у нас буде місце Міста Очаків, котре ще там є відповідну специфіку. А якщо переплисти близько 12-15 кілометрів, це буде наша кімберська коса. На території мису унікальна природа, говорить екологиня Інна Тимченко. Тут гніздяться червонокнижні птахи, ростуть рідкісні рослини, а мікроклімат має лікувальні властивості. З одного боку, ми завжди трошки хвилюємося щодо впровадження якихось туристичних об'єктів. З іншого боку, ми розуміємо, що якщо їх впроваджувати правильно, тобто як зелений туризм, то це тільки буде на користь чому? Тому що, по-перше, це зменшить навантаження у вигляді відходів, тому що всі відходи будуть збиратися. Рекреаційний пункт це туалет, знову таки, це зменшення відходів. Якщо хлопці в подальшому впровадять сортування, це буде і так і виховний момент з одного боку». Дослідити нову туристичну локацію приїхала з Миколаєва Анна Космачова. «Поїхати за кордон можна завжди, і так, це ніби так круто, але як мало ми знаємо про нашу батьківщину, про наш рідний край. Тому основна наша місія, я вважаю, що коли ми відпочиваємо, релаксуємо, ми ще й пізнаємо все, що нас оточує». Ця територія належить Лісовому фонду України. Організатори заключили договір з Очаківським лісомисливським господарством та отримали дозвіл на облаштування рекреаційної зони. Це правда, там надають реакційні послуги людям, Палатки відпочинка для того, щоб люди могли розміщатися і там відпочивати. Вони мають зробити там інфраструктуру і надаються послуги в плані вивезення сміття, прибирання, місця для костра. В прописано те, що ми надаємо ці послуги. Цей проєкт реалізується близько тижня. Ми довго до нього йшли, та невеликими кроками, однодумцями ми облаштовуємо цю ділянку. Зараз будуть встановлені туалети, будуть встановлені показники направлення до цієї місцевості, Будуть. Також будуть надаватися послуги рибалкам. Це місце знане для рибалок. Тут водиться карась, бичок, кефаль та багато іншої риби. Дорога до берега незручна. Їхати доводиться ґрунтовою дорогою повільно, щоб не пошкодити транспорт. В планах є, причому не тільки в планах, а в плані реалізації дорога як до Парутіна, до, до, до Ольвія. І ця дорога називається Миколаївська рів'єра. І ну, ми маємо велику надію, що, що з першим часом вона все-таки зробиться. І добратися до нас людям буде набагато, набагато приємніше та швидше. Відкриття зони відпочинку планують всередині серпня. Щороку сезон починатиметься у березні і триватиме до жовтня. Організатори планують тут зробити наметове містечко. До цього часу туристичний збір не вводитимуть. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаївщина.